Forumul judectorilor intervine în scandalul dintre Iohannis și guvernul la decizia președintelui, mai bine mai târziu decât niciodată. Magistrat și salut anuncul presubliniere dintelui Claus Iohannis de a seziza atât Curtea Constituțională, cât sublinierei Comisia de la Venecia asupra celor trei legi ale justiciei, copre presubliniere din Teleforumului Judectorilor din România, dragos subliniere Celin, spunând l-ar fi ce demersul subliniere f statului este benefic pentru independența sistemului judiciar. Mai bine mai târziu, decât niciodată. Este un lucru care trebuia să se întâmple de la început, adică în urmă cu câteva luni, când au avut loc acele dezbateri extrem de rapide cu privire la modificarea legilor justiției. Lucrurile sunt în continuă evoluție, subliniere. O astfel de sesizare va fi benefic pentru democrația din România, pentru magistratura din România, pentru independența sistemului judiciar, subliniere.i pentru subliniere de legi ale justiției, care să fie ancorate în realitățile europene, a declarat Dragos subliniere celin, conform Newsroom. Întrebat ce s-ar întâmpla dacă România nu ar cine cont de avizul Comisiei de la Venecia, reprezentantul forumului judectorilor a spus ce România este parte a Consiliului Europei Sublinierei nu se poate să nu se cinseama de astfel de chestiuni, pentru ce ar urma automat condamnări la Curtea Europeană a drepturilor omului sublinierei o neîncredere din partea partenerilor din cadrul e. Uitați-vă la cazul Poloniei, Justiția din Polonia este adus pe masa curcii de justiție UE. Cur subliniere -i simplu, am asistat la o excludere totală a României din cadrul Consiliului Europei sublinierei ulterior din cadrul E, avertizează judecătorul. Presubliniere din Teleclaus Johannis a anuncat, miercuri, ce trimite la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiciei sublinierei se sizează Comisia de la Venecia, el adresând sublinierei un apel ce cere să nu se gerebească sublinierei se conlucreze cu organismul european. Presupunere dintele a precizat ce, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor, sublinierei va decide atunci dacă de se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de ce trei Parlament.